بدرك يا علي يغيب عن عيونك النجمة بدرك يا علي بدرك يا علي من بعد المعاناة يا سيد الكرام من بعد المعانات يا سيد الكرام بدرك يا قليغي من يا <تصفيق> يا سيد الكرب بدرك يا عيني يا غليل المواجع اغلى نبف وقديك الليل عنا يا ورحيت يا سيدي العباد من عفيت وجهها ومشيت وعانقت صدري الشهادة للي يلجنت انت القمار ونشودت يا ابن الفخار لما انغبيت عن احتضار يا علي واشتد سواد بعدك يا علي بعدك لي لك عجب الأحزان وبيوم الجراح كبدك لينك لي عجب الأحزان بعدك يا علي لي لك عجب الاحزان وبيوم الجرح لي لك عجب الاحزان بحسيت جمرات يا سيد الكرامات بدرك يا علي غيب اللي لبس مل <تصفيق> كل نجمه بدرك يا علي هل يلبس ملعصمه بدرك يا علي غيب عن عيون بدرك يا علي غيب. من بعد المعاناة يا سيد الكرمال يا بول باقي ارسم العصمة يغيب عنا اليوم بدراك علي بي جرح صبرك مثل صدر حسين ابوك مكسر لغات صدرك حواء اثرها هشام صدر ومرك كبد سهام يا ياغل يا وانت من الالايام سمهم يغيب العمرك كبد يصوض خاصمه وين تبسم لاحقا سهم النايب يخدمه وين تبسم لاحقا كبدا صوّب خصمه وين تبسم لاحقا سهم النايب يخدمه وين تبسم لاحقا تجرع النكبات يا سيد الكرامات بدرك يا غلي غيب اللي لبسم العصمه بدرك يا غلي غيب عن عيون كل <تصفيق> بارك الله بهذه الأصوات اللي لبسم يا, يا, يا, يا, يا عليٌّ عند عيونك النجمه بدرك يا عليٌّ من بعد المعاناة يا سيد الترامات بدرك يا عليٌّ الشاعر الموفق عباس مكي يا عليٌّ فلسايف جعيك منظر وتتلقى صدمة هناك تنظر طفل شاغيت روح بين أحضان هنا تشاهد طفل طايح يا علي ومتلق سهمة غير الذي فر وشريت وعن عن عين هالامه ابتعد غير الرضيع البلمه يا علي ونبل فطمه هاي عليك اشد صدمه تنزف منها الا الله يعين أمه تنزف منها آلام آيع عليك شد صدمة تنزف منها آلام الله يعين روحهم تنزف منها آلام شوف بحضن أبو مات يا سيد الكرامات بدرك يا علي غيب هل لبس ملع يا علي غيب هل لبسمل بدرك يا علي غيب عن عيون عيونك النجمة بدرك يا علي غيب من بعد المعاناة يا سيد رمال بدرك يا علي غيب وأنت أحزان اسمعت صوت ضلوع صدري يا علي من غير سهمي اللي قطع يا علي من غير ذاك خنصري ذاك وقطع نحر قادي اي دال سابح سما الصدر وصال صدر الظما وهنا كل قطره دم بها خطايا الثوره سجّاد ما فكرك ظلّت سنين لا مترأح صار فكرك ظلّت سنين يل سجّاد ما فكرك ظلّت سنين لا مترأح صار فكرك ضلّت سنين بها جروح كلفات يا سيد الكرامات بدرك يا علي غيب هل لبس بارك الله بهذه الأصوات الله يتقبل أعمالكم ولاد علي يا لبس من العصمة بدرك يا عليلي عن عيونك النجمة بدرك يا عليلي من بعد المعاناة يا سيدي الكرامات بدرك يا عليلي يا قليا بارك تنظر الهب جرح دامي تصيح بعدك يا ابو الامه حرقه وابكر بلخيام بها ظلها وانت ضامي عدها يتامى بالخيام ومحير بذيك الحرام وتخاف لا نبلت الهني صوب الرامي شلون بساعة الخطرة تدفع عنها الأخطاء وانت ما إليك قدرة تدفع عنها الأقدار شلون بساعة الخطرة تدفع عنها الأخطار وانت ما إليك قدرة تدفع عنها الأخطار وترد عنها غارات يا سيد الكرامات بدرك يا علي هل لك سمان عصمة بدرك يا علي لا تبرد, لا تبرد الله يبارك فيك عزيزي المؤمنين اللي لبسها العصمة بدرك يا علي عن عيونك النزمة بدرك يا علي, من, من, بعد يا يا علي من, من بعد المعاناة يا سيد المعاناة بدرك يا علي يا, يا علي كفك رديت كل قطره على شيء بها سالت من الجبهة وخض ضوايت وجهي المصيبه على الرمال صد لك عينك وعين الغريبة يا يا والقاد ذاك مقيدك يا علي والله يساعدك بحزنك تشاهد والدك والقلب يسعى لهيبه حزنك فاق وتعده حزن سنين يعقوب والايام متعده حزن سنين يعقوب حزنك فاق وتعده حزن سنين يعقوب والايام متعده حزن سنين يعقوب حزنك هات يا سيد الكرامات بدرك يا علي غيب هل لبس مل عن عيونك النجمة أدرك يا عليم أهل الأقسم العصمة وها الذكريات المرة ما فارقت عينك ظلت وياك وصورها يا غليت كدير سنينك ما نسيك الجرح ابوك الله لعينك يعينك جرعه تلسم ارواحتك وقامت تقطعي بجبدتك يا علي وتدري مصيبتك أهون عليك بجرحه من مصاب الغاضرية موفقين بارك الله فيكم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد